ذاتي في ايدك تبقى الوف تشبع اولوف وتشيل الخوف خوف ذاتك تبقى الوف تشبع اولوف وتشيل الخوف وانا اطلع مني انسان مسكين كل اللي فيك وانا اطلع من الإنسان مسكين كل اللي في ايدي يا امانه امي في تعبها صحيت من بدري كذبتها يا أدري تخبسها شفها إلهي وفرح بها خبزاتك أتكه بكنيسا شفها إلهي وفرح بها خبزاتك بكنيسا خبزاتي في إيدك تبقى تشبع قوله وتشيل الخوف خوف ذاتي ايدك تبقى تشبع قوله وتشيل الخوف وانا اطلع من انسان ماسكين كل اللي في ايدك تلوانا اطلع من انسان ماسكين كل اللي فيه دي كانوا وفي لوكس قال معناش لما الهي امتحن التفكير وفي لوكس قال معناش لما الهي امتحن التفكير ناقع قلبك ريح عقلاب هتشوف بركاتك في تدمر ارفع قلبك ريح عقلك هتشوف بركاتك وتميل ذاتي في ايدك تبقى وتشيل الخوف خوف في ايدك تبقى Dialogue, what she'll have, na